No, tak třikrát, čtyřikrát do měsíce, jenom o víkendech. A co například? No, ale třeba zrovna tu polívku, nebo, nebo rýži, zelí, knedlík, maso, vepřové, vepřoknedlo, zelo, to je naše národní jídlo. A karbenátky, kuře, peču. Mm, já většinu každý den. Většinou. Obvykle vařím třeba kuře s nějakou zeleninou nebo těstovinama nebo zapečený a tak dál. Každý den? Každý den? Třeba co? co no tak na ten oběd. Polevku a hlavní jídlo. Dvakrát týdně, třikrát týdně. A co obvykle vaříš? Peču si svůj vlastní chleba a vařím jednodušší jídla, těstoviny s omáčkou, rýži s masem, risotto.